An yeah. Are you good at it? Тим часом продовжую працювати над своїм другим проєктом, галерею, де планую, окрім своїх робіт, продавати ще й роботи своїх студентів, тож питання дня – чи потягне Ліза дві роботи?